vás, já jsem Jakub a já Jozef. a jak je u nás zvykem, máme pro vás i dnes netradiční video. A netradiční je tím, že jsme si chtěli vyzkoušet, jaký to je, vydržet s tím, co máme v autě, co běžně vozíme v autě a co máme po kapsách. Co to v praxi znamená je, že máme takovou výzvu vydržet do šesti do rána a vydržet oba v celku. Jenom s tím, co máme v autě a co najdeme. Mesež roce. Tak jdem na to? <laughs> jo, let's go. Tak, A jsem rád, že to máme za sebou. Co máme za sebou? No prší, se chce na záchod, Jede do mne. Ty si myslel, že točíme jenom intro, <laughs> Tohle to je na ostro, kamaráde. No to je pěkný, tak doufám, že máš aspoň v tom kufru lopatku. No, protože mi se fakt chce. Se... <laughs> Pokud jsem ji nevyhodil, tak tam ještě bude. Co no, pěkný to tady máš. Tak a teď tu lopatku někde. Nem. Voda, lano, to možná dneska budu potřebovat, tak ještě. Uj. Můžu to potom použít. Tak radši dvě. Tak měním. Tak, zeď tu lopatku. Jo, tady je. Dětský půd, to asi není, co? Tak. Teď mě na kvílku omluv. jak si tohle představuje. No aspoň něco tu je. To je krásný, aspoň něco tady je pěkného. Ale... jenom doufám, že nic nevyjítne ze spodu. Asi ne. No, to by mohlo stačit. A teď mě snad dáte i víny. Tak co, už jsi spokojený? Tak. Základní potřeby ukojeny, teď se ti podívat do kufru, co tam máš pro přežití. No počkej, doufám, že jsi tu lopatku pořádně očistil. Očistil? od tebe. Tak, co tady v bordelu najdeme? Tak, vidím minerálky. Jo, to já vůzím normálně, to netávám ani na jdu do práce, jistím jednu flašku. No, jde. takže vodu pro základ máme, přežijeme na té vodě, tak, tak no. kdo to nepřežije, tak... <laughs> tady je no, v pořádku. A... Mý, kolik to? Nevím, to je jenom na zavěšení kyblíků na sábor. <laughs> A lopatku máme, s tím si uděláme bohneň, když aspoň budeme mít nějaký takový komfort, prosuštíme se. Teď už teda neprší, pršelo. No, to, to tady bylo to Bordel na aute. To jsou startovací kabely. hleda, že by se chtěl v oběsi. <laughs> Ale máš tak nějakou fakt divnou uchylku, že by se připojili jeden konec. A bral si s nějakou smrčinou sebou. No já jsem čekal, že budeme brzo doma, že jo. Jo, paráda. No, Takže tak, bez, bez to, já to, to ráno vydržím. Neslibuju, že na to budu hodný. No <laughs> nic, máme čas. Nechceš nic udělat na autě? Oh, já zatím spíš, můžu připravit. Spíš bych se domluvil, jak to uděláme se spatřením. To, to je moje. <laughs> Tvoje? Mám, mám to podepsat, chceš? <laughs> Vidím tu nějaký součást, nechceš nic udělat na autě. Jo, nechci třeba vykopat ohniště. to hrob. <laughs> no, tak jestli máš tolik páry v sobě, panáčku. Tak trochu si zpříjemníme pobyt. Kde mám kopnout ohniště? Kde to vidíš? Já bych to udělal někde tady, ať je to u auta. Můžeme si sednout k tomu. V noci trefíme do lesa na závěr taky. A dřeva tady je dost. Kde bych to udělal tady? Jo, může být na to. Yep. To tam chceš zasadit strom? <laughs> Já ne, ne, ne. To musí rýkaj on je. A potom je tu díru zase budeme moc zadělat, stejně jako naši minulou biojámku. Vidíš, <laughs> jak to ješi kouření. Dobrá práce. Děkuji. Jedině napadá, máme ten hojenčím zapálit? A to je docela dobrá otázka. To je, je tvůj auto, to bys měl ty. To, to je fakt dobrá otázka. To nevím, jestli se nám podaří, kamaráde. Takže tu jámu kopuji zbytečně? <laughs> Já nevím. Musím si poradit. Ne, ty si musíš poradit. Tak dík Lochu. No. OCHU! Tohle měla být sranda. Ne, že tady fakt budeme bojovat <laughs> o to, aby jsme si rozdělali jenom pitom a i oheň. Základní kluci máme nějakým způsobem zajištěný. Vodu, vody máme v autě dostatek, jídlo prostě snad neumřeme do rána, jsme dospělí, mm, tak snad. Takový dotaz, proč to vlastně a, Aby jsme si udělali, oj, za prvý, aby se měli co dělat, aby jsme neseděli v autě, nekoukali na sebe, protože to jsme se potom na sebe moc hodný nebyli. Za druhý, bude nám bude teplo v noci, si bude docela zima, budeme mít teplo a hlavně bude světlo, budeme se cítit týknout, je to prostě spíš jako pro náladu než pro cokoliv jiného. No, tak si to děláme no. pěkný, ne? Uděláme si to pěkný, a že? <laughs> no, a to si bylo nechtěl spát v kufru, tam jsme byli tak hezky blízko u sebe. Ne, musel spát na sedačce, no. Mm -hmm. Hej, že se přicházíš. Nepokračuji, <laughs> nepokračuji. já si budu kopat pěkně. <laughs> Takže. Ubrousek od Mekáče se vždycky hodí a je to asi jediný, čím rozděláme tady oheň, kromě těch dřívek. A musím říct, že tohle to bude moje první Rozdělávat oheň zapalovačem z auto. Čekáme, čekáme. Nope. <laughs> náš druhý pokus. Tak, pokus číslo. A, pardon. Pokus číslo dva. A to je Pokus číslo čtyři. Ха-ха-ха, да, ну, я сейчас даме Ха-ха-ха-ха Ах Hele, já tak mám ještě zmekáče ty lípneš. Mm. Jak se omluvám, že jsme nenatočili, to samotný přikládání tohleto všechno, protože se měli co dělat, aby, aby jsme to oba dva rozfoukali, z toho mokrýho a co tady bylo, takže jeden foukal do ohně, druhý běhal jak šešek po lese, aby jsme to rozdělali a už nám to hoří a teď už tam můžeme dávat i mo mokrý polínka, který, který se zvládnou usušit. Sice to je mokrý, čadí to tady slušně, Hmm. Však je to víc, jako octávka z Wayfucku. <laughs> Ale hej, máme oheň, dokážeme se usušit, zvedneme si morálku a třeba se můžeme zabijem. Když nebudou žádný další videa, tak jsme se zabili. <laughs> Nic, tak byste věděl, že přidáme, přidáme ještě něco do ohně. a no to. To bude naše zábava do večera. Přikládat do vohně. Aspoň něco. Taky vždycky doporučuju, že vždycky, je něco náročného, tak si najít nějakou malou věc, věc kterou se odreagujete. Jo. Protože jinak bychom kdybychom seděli v autě, jenom takhle vedle sebe, tak no. to do večera nedáme. <laughs> to už ve společných videích nebylo. Trošku aroma? Aroma? Jo. Aroma. No, tak my si zase přihlásíme za chvilku a dáme si vět jak to jde, jak budujeme. Už se zase rozpršelo a nějak to zvládneme, už za chvilku, za chvilku bude tná. Pomalu se s vámi loučíme, Už se začíná stmívat. Začíná být chladno, ale nám ne, my jsme u Za hodinu zhruba začne být tma, tak to už zkusíme nějakou usnout, když jsme hladoví teda. No, Notáčet v noci asi nebudeme, protože já nevím, jak to já na telefonu už moc baterky nemám. Tím, že na, na telefonu máme třeba oba dva mikrofony, takže Je. ono to žere a bez světla se bubě natáčí. Nic, tak pokud se v ranu tak asi se něco stalo. No každopádně doufáme, že se třeba inspirujete, zkusíte něco, co jste ještě neskusili. Třeba zkusit rozdělat oheň v dešti. Se zapalovačem v autě nedoporučuju příšet <laughs> <laughs> A. Trochu časově náročné, ale jinak. Jež, já, mě, já, já si nechám tady rozmrznout ruce a pak si asi nastěhujeme do auta a budeme si povídat. <laughs> tak my se s vámi loučíme a zase někdy na viděnou. Hezký svátky by the way. Tak. way. A nezapomeňte, i když situace není příznivá, narobi by se říct, že vám hází někdo klacky pod nohy, Možná to skončí líp, než si myslíte.